Já, ég horfði þessa myndi að þessa. Það er byrjað? Það sem að það er engin hvítur pappi hér, þá þarf ég náttúrulega bara teypa til að gera hvítan. Æ, það er það ekki ekkert <laughs> Það er ekkert annað að gera en að bjóða jólin velkomin í garð. Jólin er gengin í garð. Okay. Ég ætla ekki að nota lín band. Ég ekki nota lín. Engin þeir verður ekki hvítur. Hátíði, bæ. Það aðeins farið úr skeiðist. Trönddegiði, er eitthvað að að þetta, þetta gerst aldrei heima. Eins og pakkarnið, undir trénu. Þetta límið að haukað á mér. Ó nei, hausinu er dottin Og munurinn er dottin af. Æi. Gleil jól. Gleil jól. Gleil jól. Hey! Sorry me parte. Veistu ekki hvað du átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF. sannargjafir.is